לפעמים כשרוצים ליצור שירים יש דברים חשובים, חביבים וטובים מילים חרוזים, מנגינה ומקצב זה הזמן לגלות אז הקשירו עכשיו קודם כל מילים המילים יכולות להיות ארוכות, מדליקות, מצחיקות או מתוקות דקות או שורקות, מפסיקות הן בונות ויוצרות משפטים ושורות בעולם השירים מצחיק ונעים, מרכיבים חרוזים, מנהינות ובילים הצטרפו לחגיגה בעולם בלי דאגה חלומות כאן מגשמים בעולם השירים מה עכשיו? חרוזים, חרוזים עם עיזים, נתרגסים, המציאים, חרוזים דבוזים שזזים, ארגזים, ארגזים, ארגזים ילדים שקובצים, לא רוצים, יש דברים נפלאים בעולם השירים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 חלומות כאן נגשמים לעולם השירים חלומות כאן נגשמים